Stop, stopu te tăpuj deži a Kolo konia Nechoď milá Kolo konia Popovíďať že jes moja Popovíďať že jest moja za pišnikom. Len íď, milá, za pišnikom, za Ja s ňou медчислим, вратця, мила Менчи Дік, вратця, Мила, Менчидінка. Я с ньому прийшов у Živo ztráču, radšej s tobou Živo ztráču Vera ja sa nemám radšu Radšej s tobou Živo ztráču Radšej s tobou živost,